بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كنوز المهدي المنتظر التي سوف يأتي بها معنى كلمة كنوز وهي السروات المادية وانا اقول لكم ان الكنوز ليست ثروات مادية فقط بل هي ثروات معنوية معنوية يعني زي السلام العالمي وتحقيقه في عهد المهدي المنتظر ده يكفينا فخرا به اننا نقول اننا نقدر نعمل التنمية الشاملة نقدر نعمل السياحة في كل اماكن العالم وربوع الارض نقدر نعمل التجارة نقدر نعمل استثمارات يعني نقدر نعمل مشاريع متوقفة كتيرة بسبب الحروب وبسبب الازمات التي تمر بها العالم كله فمن هنا يأتي السلام هو اهم كنز جعله الله مع المهدي المنتظر ثم يأتي باقي الكنوز الأخرى وهي كنوز الأرض المعروفة بالإضافة إلى بناء المعبد اليهودي وهو هيكل سليمان كان مخشي بذهب من الداخل كل ما غشاها الملك سليمان بذهب جلبه الملك شيشنج بعد العام الخامس من وفاته وهذا مذكور ومدون في سفر الملوك لمن يريد ان يطلع عليه في سفر الملوك العهد القديم هتجدوا تفاصيل المعبد مع مبني من ايه ومعمول من ايه وملك شيشانك ده ملك مصر راح له بعد العام الخامس من وفاة ملك سليمان واخد الهيكل كله واخد تابوت العهد كمان معاه فكل ده محفوظ في مصر ليه بقى جابوا مصر ومحفوظ في مصر عشان لما يجي المهدي المنتظر سوف يقام هيكل سليمان مجددا إن شاء الله ويقيمه في مصر ويعيد كامل بنائه في مصر ليكون بيت الله في مصر لتكون قبلة العالم أجمعين من جميع الأديان في مصر فهنا تعظم مكانة مصر بين الأمم. وتكون الأولى في العالم وتكون أغنى دولة في العالم بعد هذا الحدث الفريد وكذلك خروج الملكة كليوباترا وعودتها إلى الحياة مجددا وهي من أحد آيات المهدي المنتظر وهو أيضا المسيح عيسى ابن مريم الذي سوف يأتي بنفس آياته القديمة عشان نتعرف عليه يعني واحد مثلا يقولك أنا أنا النقاش أقول له النقاش طيب النقاش. بيسحب بالرول ويسحب بالسكينه ويعمل مش عارف ايه بالفرشه ورينا انت ناقش ازاي ذلك الامر لما يجي المسيح يقول لك انا المسيح طب ورينا انت مش كنت بتحيي الموتى زمان اهي الملكه كليوباترا عندك روح احييها فطبعا ربنا اداله الايه دي وجعلها الله مثل اهل الكهف تنتظر السيد المسيح لانها لم تتمكن من رؤيته في المجيء الاول وكانت تتمنى وتتشوق الى رؤية السيد المسيح لقصة كبيرة اوي وانا مسجلها في فيديوهات عندي في القناة ياريت التلقى عليها المهم يعني في الامر ده ان مصر سوف تصبح اغنى دولة في العالم يعني اموال لا تعد ولا تحصى سوف تأتي الى مصر رفع الجمارج عن جميع السلع التي تأتي الى مصر تسهيلا وتمهيدا للمستثمرين للقدوم الى مصر وإتاحة الاستيراد والتصدير بحرية تامة ده يجعلنا نوظف العديد من الشباب بدل من الجمارك التي أحصل عليها سوف أستفيد من توظيف الشباب العديد من الشباب في هذه المصانع الجديدة التي سوف تقام كذلك استخدام الطاقة الشمسية كطاقة أولي في مصر والتصدير للدول الأخرى وعمل مشروعات كذلك في دول أخرى لصالح مصر للطاقة الشمسية وإنشاء أكبر شركة عالمية إن شاء الله تكون للطاقة الشمسية منظمة بتنظيم واحد وسيستم واحد تعمل عليه بيكون سهلة في الصيانة. وفي قطع الغيار وفي كل شيء ان شاء الله وبدل ما نزرع احنا مزروعات لا هنعمل مزارع للطاقة الشمسية ونوطن الناس فيها وهي تقوم بانتاج الكهرباء وتصدرها للدولة وبن الدولة بعد كده تصدرها الى خارج مصر ليكسب الجميع من هذه الطاقة ان شاء الله ومساهمة من الدولة باذن الله في المساهمة في بناء هذه المحطات وتسلمها للمواطنين بعد ذلك لرعايتها والعمل عليها بعد تعليمهم كيفية صيانة هذه الأشياء إن شاء الله سوف يتم فتح عصر جديد على الشعب المصري وشعوب العالم كلها عندما يأتي الماتي المنتظر فهو كنز من كنوزه يعني عشان كده احنا بنسعى اليه وندور له عليه ونتمنى ان يتبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادره مبادره التنقيب عن الملكه كليوباترا والكشف عن كنوزها باذن الله والكشف عن الحقيقه كذلك والاستعداد لاستقبال السيد المسيح عندما يأتي لإحيائها طبعا كلامي دوت أكنه ألف ليلة وليلة بس هي دي الحقيقة لازم المهدي المنتظر يجي بمعجزات كبيرة جدا عشان معظم العالم يصدقه مش هيجي كرجل عادي أو يقيم الدعوة لسه لأ ده هو هيجي على العالم يتوج عليه ملك في يوم وليلة يعني في يوم وليلة كده يصبح العالم تبع المهدي المنتظر دون حروب وبدون اي شيء لانه كان كله سوف يعلم ان الله حق من اي دين كان كله سوف يأتي بعلاماته واماراته اللي هم منتظرينها فعلشان كده الجميع سوف يؤمن به يؤمن به للجميع من جميع الاديان وان شاء الله يحل علينا السلام والسعادة والعدل والخير والتنمية والبركة في الأرض فهل تسعوا معي بمثل ما أسعى إليه وذلك بتعاونكم معايا والوقوف بجواري وتنشيط القناة والدعوة إليها والاشتراك فيها حتى يتسنى لنا المطالبة بحفر على الملكة كيلوباترة في كيلو سبعين مدينة الحمام بجوار قاعدة محمد نجيب. كل ما أريد من دعم منكم هو المشاركة معي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولأي سند لي وائف بجواري حتى أطالب بما هم يريدوه إن شاء الله وهو الخير ليكم كله بإذن الله كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وشكرا على حسن إستماعكم تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة وشكرا على حسن إستماعكم.